Найгірший, найлютіший міф про мистецтво звучить так: оригінали купляти дорого, а по ціні, наприклад, до 100 доларів можна купити тільки в матерську роботу. Саме завдяки цьому міфу художникам дуже складно налагодити постійний стабільний середній дохід. А суспільство навіть не здогадується про те, що може тішитися кожного дня красою якісних оригіналів у себе вдома.